У благодійному фонді «Карітас Хмельницький» стартував проєкт для дітей та людей з інвалідністю. Утікали з-під обстрілів. У Хмельницькому директор коледжу з Маріуполя розповів історію їх евакуації. Хмельничанка-дослідниця збирає старовинне українське вбрання. Скільки національних струїв налічує колекція? Майже тисячу хмельничан проголосували за перехід релігійної громади, храму Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Хмельницький. За її словами, голосували хмельничани на зборах біля церкви. Прихожани ж храму не згодні з тим, що їх позбавили можливості ходити до храму, який вони відвідують багато років і вкладали свої гроші у ремонт. На території церкви були присутні представники влади та депутати. Навколо храму чергували працівники поліції. Щоб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 Б'ють ми прийшли сюди кількості там двох-трьох чоловік, аби переговорити з священником, аби він перейшов з православна церкви з УПЦ МП Московська Петрихата в православну церкву України. У нас буквально почали виштовхувати і бити в при вході церкви. Маю бути створена нова я. Я рада з новим головою, з новим устроєм, і які будуть допомагати українському війську в тилу перемагати спокійнічних російських оп. «Я такий самий українець, що я відношення до Росії не маю і також засуджую і Киріла Патріарха. Для чого ця бійня сьогодні? Це принесе користь українцям? Про перехід? Я рахую це не дійсним, тому що голосувала територіальна громада, а не церковна, релігійна. Територіальна громада Ну, це є всі. Ви е, е, можете проконтролювати, хто там був і хто голосував? Там були і католики, і протестанти. Нагадаю, це вже третій перехід релігійної громади до Православної церкви України, за які голосують хмельничани. Перше таке голосування відбулося у неділю, 2 квітня. Тоді голосували за перехід релігійної громади Святопокровського собору. Вчора, 4 квітня, проголосували за перехід до ПЦУ релігійної громади храму Казанської ікони Божої Матері, що у мікрорайоні Гречанин. Дивись, що, що це? Так розпочинається заняття і самообслуговування з дітьми у межах проєкту «Підтримка дітей та людей з інвалідністю» під час кризового реагування у восьми локаціях України, який стартував у благодійному фонді «Карітас Хмельницький», розповідає соціальна педагогиня Ольга Тютюкіна. Навички самообслуговування у дітей, формуються, як і інші навички, формуються вони не відразу. Але вони належать до основних навичок, яким забезпечують самостійність дитини у подальшому її житті. Застилати ліжко, вимити руки, почистити зуби, прибрати за собою іграшки – це далеко не весь перелік того, що має вміти дитина. Ми використовуємо на заняттях як індивідуальний підхід, так і працюємо в групових. То занять залучають дітей з особливими потребами, каже педагогиня. У нашому центрі ми працюємо з дітьми з аутизмом, які мають ДЦП, також з синдромом Дауна, ММД, затримками мовленнєвого розвитку, затримками психологічного розвитку. Тобто діагнозів досить багато, вони різноманітні, але все під силу нашим дітям. У цьому центрі із соціальними педагогами 10-річна Поліна займається 5, 5 років, говорить бабуся дівчинки Алла. Дитина була трохи така неадекватна, поведінка була негарна. Але поступово з часом почали займатися, вже навіть речення почали роз... говорити реченнями. Результат зараз трошки кращий, хотілося б більше, але нічого трохи. вже в школі займається, сидить, пише щось там читає. За словами Ольги Тютюкіної, найкращий результат можна побачити тоді, коли батьки, діти і фахівці співпрацюють разом. На заняттях навчають, а вдома закріплюють здобуті навички. Після занять і самообслуговування учениці відвідують фізичну терапію. Проводить її фізичний терапевт Віталій Перфільєв. А ногами робимо ножиці. Робимо раз, два. Розповідає про користь від фізичних навантажень для дітей з інвалідністю. Більшість дітей зараз потребують фізичної терапії. Тобто це фізіотерапевтичні вправи мають бути, це мають бути, якщо є потреба масаж, це інші мають бути маніпуляції для дитини. Тобто все в комплексі воно дає нам гармонійно розвинену дитину. а Також можливість коригувати нервові якісь проблеми, чи можливо це інші якісь, вади, які діти мають. Тобто це все відкориговується досить непогано. Фізичною терапією у центрі практикують як індивідуально, так і у групах, говорить Віталій Перфілів. Зазвичай добре, коли йде, наприклад, індивідуальна робота. Якщо немає можливості то індивідуальної роботи, можна підгрупова, групова робота. Дитина дивиться на інших дітей, наслідує їх, що дуже важливо. Тобто йде наслідування, мімікрія така. І як наслідок потім ми маємо те, що дитина випановує ту чи іншу навичку. Так само стрибки на батуті. Якщо одна дитина стрибає, а троє на неї подивляться, вони спробують зробити те саме. За словами соціальної педагогині, загалом реабілітацію у центрі проходять майже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 Ми з Максимом говорили, що ми хочемо до своїм родним, ми хочемо в Україну, це не обговорюється, ми завжди так говорили. Нам, так, звісно, нам пропонували нове училище, нове життя, ну, общежиття, місце проживання, там, стипендії, вищі -криші. Ну Ми все одно відмовлялися, у нас була така одна ціля. Іван розповідає, два місяці пробув у Донецьку. Йому вдалося зв'язатися із Антоном Білаєм.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 Хмельничанка Ксенія Малюкова, дослідниця та збирачка старовинного українського вбрання. Її колекція налічує 130 національних строїв з різних регіонів України кінця 19-го початку 20-го століття. Ксенія наразі проживає з родиною у Києві. Відеозв'язком зі столиці розповідає. До кожного строя зібраний головний убір Намиста такі, як носилися саме до того строя, і обов'язкове взуття. І, і це окрема історія до кожного костюму, бо за кожним костюмом, за кожним строєм стоїть якась історія якоїсь людини. Шість років тому Ксенія започаткувала проект «Нація». Розповідає, усе почалося з фотосесії однієї моделі у старовинному українському строї. Згодом це вже було 10 моделей, далі – більше. Проект почався з народной со звичайной фотосессии с звичайным фотографом и с Татьяной Гурковской мы постоянно хочу більшого, більше розгортати Україну, більше розгортати райони, показувати окремі села. На сьогоднішній день в проєкті біля 600 фотографій вже відзнято. Ну, те, що ми залишили, те, що ми показуємо людям. На показах та фотосесіях демонструють старовинне вбрання наших прабабусь та дідусів – українські актори. Проєкт «Нація» бере участь у благодійних заходах. Зокрема, нові смілові діти «Нова нація» на підтримку онкохворих дітей лікарні «Охмадит», який відбував у Київському національному академічному театрі «Оперети», розповідає керівниця. На сцену вийшли 25 областей України. І, знаєте, неперевершені такі відчуття, коли Україна єдина. От в той момент на сцені саме це і відчула. Дуже б хотілося, щоб це було дуже знаково для нас, що всі області єдині в один момент. А це, це день перемоги. Я точно знаю, що він не загорам. Збирачка та реставраторка національного броня каже, у старовинній вишивці при головних уборах, закладено код роду, енергетику наших пращурів. Це спадок, який нагадує нам, що ми українці, що ми маємо бути сильними, такими, як були вони. Проєкт «Нація» з першого дня повномасштабного вторгнення підтримував людей. Я постійно постила в себе на сторінці старовинні строї тих місць, де відбувалися в той момент бої. Я в цей час знаходилася саме тут, в Києві, я нікуди не виїжджала. Мені треба було підтримати свою сім'ю, бо в мене діти служать. І тому я рахувала, що я маю бути тут разом з колекцією. Колекція теж нікуди не вивозилась. На підтримку Збройних сил України фотопроєкт «Нація» командрував світом. Наразі відбулися презентації у Бельгії у місті Гент та в Італії у Генові. Ксенія мріє про перемогу України і про те, що колись вона відкриє музей старовинного вбрання у рідному Хмельницькому. Я дуже мрію, що колись в нашому місті ми відкриємо класний музей, куди будуть ходити наші діти, онуки, і ми їм будемо розказувати,